Mietitään ensin, että minkä takia solmut ylipäätään liittyy matematiikkaan. Ja jos me katotaan kahta solmua, jotka on tässä, niin me ehkä jotenkin venyttämällä ja pyörittelemällä tätä voidaan päätellä, että no, todennäköisesti nämä ei ole samalla tavalla solmussa. Mutta jos me sen sijaan saadaankin käsimme kaksi tällaista samanlaisesta narusta tehtyä solmua, niin meidän on hyvin vaikea sanoa, että onko nämä samalla tavalla vai eri tavalla solmussa. Ja ehkä yllättäenkin niin voidaan tutkia matematiikalla tätä kysymystä. Matemaattisessa mielessä on mielenkiintoista se, että Tieto solmusta ei itse asiassa ole tässä solmussa eli tässä narussa, koska jokainen naru on pohjimmiltaan vain tämmöinen ympyrä, vaan se tieto siitä narusta on tämän solmun ulkopuolisessa avaruudessa. Ja sitä voidaan havainnoida sillä lailla, että laitettaisiin tämä solmu vaikka johonkin kulhoon, täytettäisiin se vedellä ja laitettaisiin se pakkaseen. Niin silloin se tieto siitä, miten tämä on solmussa, niin olisi siinä jääpalassa. Ja sitten, jos me voitaisiin muovata tästä solmusta saatuun, jääpala, tästä solmusta saatuun jääpalaan jatkuvasti, ilman että me leikataan tai tehdään mitään ylimääräisiä liitoksia, niin silloin me voitaisiin sanoa, että nämä solmut on samalla lailla solmussa. No, jääpalojen käyttäminen voi olla vähän haastavaa ja lisäksi niitä ei voi muovata toisikseen, niin sen takia matemaatikat on keksinyt sellaisen käsitteen kuin solmukaavio johon myös tämä tietosolmusta on tallentunut tosi hyödyllisellä tavalla. Katsotaan sitten seuraavaksi, että miten tällaiselle trefoil-solmulle voidaan piirtää solmukaavio. Ja solmukaavien piirtämistä varten niin laitetaan tämä solmu niin, että siinä varjokuvassa niin jokaisessa kohdassa niin risteää vain aina kaksi solmun osaa. Ja käytännössä tämä varjokuva on tuon solmun solmukaavio, Kunhan jokaiseen näistä risteyksistä merkitään, että kumpi osa siitä solmusta on alla ja kumpi on päällä. Niin jos mä piirrän nyt tähän viereen sitten, seuraten tota solmua, niin me nähdään, että tässä risteyskohdassa niin meidän pitää mennä alta. Ja se jätetään yleensä vain merkkaamatta siihen solmuun. Ja täällä niin seuraavaksi risteyksessä me mennään päältä. Ja täällä risteyksessä, joka on mun peukalon alla, niin siinä me taas mennään alta. Ja näin me saadaan piirrettyä solmulle solmukaavio. Katsotaan sitten seuraavaksi, että miten solmukaavion avulla voidaan muodostaa se solmu. Se solmukaavio on resepti, joka antaa meille ohjeen siitä, miten solmu voidaan tehdä. Ja sitä varten mä oon ottanut mukaan tänne tällaisen vähän niin kuin monimutkaisemman näköisen solmukaavion ja tämmöistä narua, mistä se voidaan punoa. Ja sitten me lähdetään seuraamaan tätä, tätä solmukaaviota tän nuolen mukaan ja nyt vaan yritetään seurata, kunnes tullaan ensimmäiseen risteyskohtaan. Ja siinä täytyy taas katsoa, että kumpi näistä on päällä ja kumpi alla? Ja nyt kun se oli päällä, niin nyt me mennään päältä. Sitten seuraavassa risteyksessä me mennään alta. Täytyykin varovasti sitten ottaa tämä. Näin. Sitten seuraavassa risteyksessä mennään päältä. Sitten taas mennään, kunnes tullaan seuraavaan. Pisteykseen, jossa mennään alta. Sitten mennään päältä. Sitten pitää taas varovasti mennä alta. Näin. Ja sitten lopuksi me yhdistetään nämä solmun päät. Ja nyt me ollaan saatu solmu, jolla on... Tämä kyseinen solmukaavio, joka meillä on tässä. Nämä solmukaaviot ovat siitä hauskoja, että niiden avulla voidaan myös rakentaa solmulla saifertin pinta. Katsotaan ensin, mikä sellainen saifertin pinta oikein on.